הלן אני ידוע בן 26, ורציתי קצת לספר לכם על החבאיות שأتي לי בתיפול של סימה, ועל השינוי שזה עצר לי בחיים. אז כולם קול, לפניו התיפול, ראיתי איזה שום מסה של החיפוש עצמי, מסה כזה ש, במת החיפוש, הייתי איזה שום אני זוכר שחזרתי מדרום אמריקה אחרי המסע הגדול שעשיתי, שחקרתי כמעט כל פינה רוחנית שם ב, ביבשת הזאת. חזרתי והייתי די, די שבור הייתי אומר, כאילו עשיתי מה שיכולתי ולא מצאתי את התחושה הטובה הזאת של החיבור הפנימי שרציתי. אני זוכר שזה היה כמו להיות בפול גז הניוטרל. הרגשתי שפשוט השקעתי המון אנרגיה, המון... כוח, המון רצון להתקדם, אבל לא התקדמתי לאף מקום. השקעתי אותו בהרבה מחשבות הורדניות, בהרבה לחצים, לחצים אפילו תמידיים שכל הזמן היו, כל הזמן לא טוב, אתה לא טוב, הסיטואציה לא טובה, כל הזמן משהו לא טוב. וזה בעצם לחיות ליד החיים, זה בעצם כל הזמן לנסות להגיע לאן שהוא, לחשוב כל הזמן על העתיד, להיות ללא הפסקה במקום שאני לא. ממש חוסר של בית פנימי. הגעתי לשים האמת במקרה. ונתקלתי בשם שלה בקבוצת פייסבוק, וראיתי שהיא מנתחת אנרגטית, וזה התחבר לכל מה שעברתי לפני במסע שלי בדרוע אמריקה, ואמרתי אוקיי, אולי נשאר שם איזה משהו שכדאי לבדוק. אז הגעתי לבדיקה, והתוצאות שהגיעו אליי, הן בכלל היו, לא היו מה שציפיתי. ומה שבאמת היה, זה שמזל סגור, זה התוצאה שהיא נתנה לי. בעצם מזל סגור, כשאני סגרתי את המזל שלי ואת החיבור שלי מול אלוהים, בהתחלה היה לי מאוד מוזר לקבל את זה, אפילו לא הבנתי מה היא מתכוונת. הרגשתי זה קשור לי. אני מחובר, אני, אני פתוח. מזמן שעבר אחרי, שקיבלתי את התוצאה, הבנתי, וואלה, באמת יש פה איזה חסימה. אני יכול להגיד לכם שזה היה, היה לא קל, כאילו אני מאוד התבלבלתי ומאוד לא הבנתי מה אני עושה. הרגשתי שבהתחלה אני, אני מתפזר ואני כועס ואני... חושד, ואני מרגיש פשוט לא, לא אני. אחרי זה, לאללה דברים התחילו לי פתאך. ביתום תחושות טובות, החדשות הגיעו, ביתום סימחה מghi על הלב. קילו קצת יותר נחט, כי פנימי. קילו הדברים לא קלים גדולים, וארבעות לא קלים נוראות כמו שהם היו. וזה היה לי, זה היה לי לא קל בתחילת, אבל זמן נתחלתי לי פתאך לירט. רט את האהלת הזה, שהתיפול מעצם נטן, האהלת לירט מתח לראות את החלק הגוד... הגדול יותר בך את החלקים שיותר שמחים יותר קלילים ובאמת אני יכול להגיד ש... שזה מקומות שלא חוויתי לפני הטיפול של הסימחה הזו tia הקף יום יום יזה אני פתום רואה כמה זמן לאורך זמן אני יכול להיות בשמחה אפילו לאורך ימים שלמים זה מדהים כי לפני הטיפול בכלל לא הייתי קרוב לשמה תמיד היה משהו סמחק ואז ישר בום נפילה לכמה ימים של באסה או כלום לופים כאלה, כיו רגעי שמחה ואושר יומיו מאתיים. ואחרי הטיפול של סימה, החולוו להגיד שחיים חדשים נפתחו. באמת חיים חדשים מלאת חושות חדשות. ימלא רגעי שמחה ואושר אמתיים כאלה, שהם כאילו, באמת מהויה פנימית. דברים שהם לא לא סטם חיצוניים, ישגים שהם כלום, סגתי אנשים שפגשתי דברים שהם באמת מגיעים מתוכי ובלכת בדרך האור זה משהו שאני מאחל לכל אחד זה משהו שפשוט פותח את החיים ל לחיבורים אדימים לקילו מחברים אותך לעולם מחברים אותך לאלוהים מחברים אותך לנתיב שלך וכל יום יש לו משמעות אז למה בחרתי להתעלם מתוך המקום שהשינויים האלה שעברתי ועשיתי, והטוב הזה שאני מרגיש כל יום, מרגיש שבא לי שעוד אנשים יהיה טוב. שעוד אנשים יתחברו לעצמם ויצאו מהסבל או מהקושי שלהם, יגיעו ויחוו את המתנה הזאת. אני אצלם את זה לאחורי הקלעים. כי אני אוהב מצלמו אתכם ואני אוהב אתכם, שתדעו. גם אתכם.